Це – старша група дитячого садка. Тут пряники розмальовують п'ятирічні діти. Серед них – у стим-палац. Я роблю печеньку для героїв-захисників. Квіточка, листочок їм намалював прапор. Ірина Пашчук каже, любить готувати разом із мамою. Розповідає, чим прикрашала солодощі сьогодні. Я прикрашала пряник квіточками і листочками, кремом. Я роблю це для лисників і хочу їм сказати дякую. Допомагає дітям оздоблювати печиво вихователька Ольга Голубович. Жінка розповідає, що року батьки обирають форму пряників, а кольори – традиційні – синьо-жовті. Ми з дітками робимо пряники у вигляді карти України. Таким чином ми захоплюємо діток, любов до України виховуємо, повагу до людей, які захищають нашу Україну. І дітки мають змогу самостійно зробити ці пряники, таким способом висловити свою подяку захисникам України. А так розмальовують пряники вихованці молодшої групи. Чотирирічний Данило Бабій показує своє печиво. Я робив для них сердечко таке, щоб вони були сильні і здолові. Завідувачка дитсадка Ольга Довбенко каже, допомогу для бійців російсько-української війни в закладі збирають п'ятий рік поспіль. Ініціювали благодійну акцію батьки вихованців. Минулого року вирішили пекти також солодощі та долучити до цього дітей. Вихованцям, каже Ольга Довбенко, така ініціатива сподобалася. «Звичайно, кожна дитинка хоче зробити подарунок, але ж і цей подарунок смачний і хотіла б його скуштувати. Тому ми так з батьками домовились, що вони на кожну дитину виготовляють по два пряничка печуть, а дітки вже оформляють. Один пряничок ми передаємо на передову нашим захисникам, а один пряничок діти самі скуштують, спробують, що ж вони таке зробили. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини на суспільному. Тернопіль.